السلام علیکم دوستو دوستو یہ بات ہم سنتے آئے ہیں کہ بڑھ کے درخت کے نیچے کوئی پودا پروان نہیں چڑھ سکتا کیونکہ وہ کسی دوسرے پودے کو اسپیسی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی زندگی کا مارجن یہی حالات پاکستان کے ساتھ ہوئے ہیں ہم ایک ایسے پر آشوب دور سے گزر رہے ہیں جو کسی بھی ریاست کے وجود کے لیے مولک ہوتی ہے گزشتہ پچہتر سال سے برطانوی سامراج کی کوک اور سانچے میں ڈھلی فوج اس قوم کے نصیب میں آئی اتنے سات دہائیوں میں ریاست پاکستان کی عظیم و شان ڈھانچے کے نیچے سارا سارے پلر کھسکا کر خود ہر معاملات کی ذمہ داریاں سنبھال لیں نتیجہ پھر کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ایک اپاہج اور معذور بچے کی طرح رینگتا ہی رہا کسی بھی مثالی ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں جن میں نمبر ایک مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ ہے اور اگرچہ آج کے دور میں چوتھے ستون کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے وہ میڈیا ذرائع ابلاغ ہے لیکن حقیقت یہ جی ہے کوئی بھی ستون اپنے وجود کے ساتھ استوار نہیں اور نہ ہی پورے قد کے ساتھ اس ریاست کو سہارے دیے ہوئے ہے جس کی وجہ سے ریاست کا اپنا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے انتظامیہ کے ایک ہی محکمہ دفاع نے ایک ایک کر کے پہلے تو انتظامیہ کے سارے محکموں کو بے دست و پا کیا یہاں تک کہ تمام محکموں میں ٹاپ کی انتظامیہ پر فوج نے اپنے چند حاضر سروس اور کچھ ریٹائرڈ افسران کو تعینات کیا اور اس کا آغاز انہوں نے سول سروسز سے تعلق رکھنے والے کیڈر پر ہاتھ صاف کر کے کیا اور نے اپنے زیر لگیں کیا عرب کے کی اونٹ کی طرح جس طرح ہم سنتے آئے ہوں گے کہ وہ خیمے میں کس طرح گھس گیا اور جہاں اس کا مالک بعد میں خیمے کے باہر پڑا ہوا تھا اور وہ خیمے کے اندر اپنی حیثیت کو مضبوط کرنے کے لیے کسی محکمے کو ایمرجنسی میں کے حالات میں نپٹنے کے لیے اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ وہ ان ہنگامی حالات اور افتاد سے نپٹ سکے اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے کارپوریٹ سیکٹر میں مداخلت کا آغاز کیا اور دنیا کی یقین کرے کسی بھی ریاست برما یا تیسری دنیا کے بدقسمت ریاستوں کے علاوہ کوئی ایسی ایک مثال موجود نہیں کہ فوج پراپر ڈیلر بن کر کام کرے پھر ہاؤسنگ اسکیمس ہم دیکھتے ہیں بینکنگ سیکٹرس ہیں تعمیراتی الغرض کے کوئی شعبہ ہی ایسا نہیں بچا پس انداز رہ گیا جہاں فوج نے اپنے پنجے راہ لیے ہوں تمام تر نجی اور سول کاروباری کیڈر کے, اوپر کے پروان کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی میرا مقصد یہاں آج کا بلاگ میں فوج کی تزیحق ہرگز نہیں نہ اس کو معطوب کر رہا ہوں بلکہ میرا دل اس وقت دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پشاور کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا اور فوج کو سرعام گالیاں دیں اور اس کے خلاف نعرہ بازی کی تو دل گرفت میں نہ رہا اور دل شکستگی کا یہ عالم کہ ہر لمحہ لب پر دعا رہتی ہے کہ ایا اللہ میرے عرض پاک کی خیر ہو اسے تا قیامت سلامت رکھنا اس لیے جب اس محکمہ دفاع نے ریاست کے بقایا پلرز کو کمزور کر دیا یہاں تک کہ مقنہ جو عوام کی طاقت اور رضا سے وجود میں آتی ہے پر ایسے کارٹون نما لوگ بٹھانا شروع کر دیے جن کا تعلق عوام سے نہ تھا وہ اسی محکمہ دفاع کے ربوٹس تھے پارلیمنٹ بے توقیر ہوئی اس میں عوام کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والے وہ بے شرم طبقہ تھا جن کی ذمہ داریاں صرف اس میں کی خوشنودی اور رضا پر سر جھکانا ہی تھا جو عوام کے مفادات پر سمجھوتا کرتے ہوئے اسی محکمے کے ڈائریکشن پر فریضہ سر انجام دیتے رہے یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کا عوام سے کوئی تعلق نہ رہا اور وہ بے توقیر ہو کے رہ گئی کیونکہ ہر سیاستدان کو عوام نے اس لیے چور اور ڈاکو سمجھتی ہے کہ انہوں نے کئی سے اسی محکمے کے ربڑ سٹیمپ کا کارت کردار کیا ہر جرم پر نہ صرف آنکھیں بند کیے رکھیں بلکہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے سب سے بڑا ظلم تو پھر یہ ہوا کہ عوام کا اعتماد ریاست کے اس ستون سے اٹھ گیا پارلیمنٹ بے عزت ہو گئی اس وقت پارلیمنٹ میں عوامی ن... اس وقت جو ہے صورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں عوامی نمائندگی نہیں ہے اس پر برانجمال دولے کے چوہے ہیں جن کو اسی محکمے نے اپنی سانچو میں پروان چڑھایا ہے اور انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے تخلیق کیا ہے اب عدلیہ کی صورت حق پہ نظر دوڑ تو اس کا تو بڑا غرق ہو چکا ہے یہاں ریاست کی سب سے بڑی عدالت میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہاں البتہ عمران خان یا کسی ان کے چہیتے کی ضرورت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو انہی کے اشاروں پر رات کے پچھلے پہر بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں اور لیکن عوام رل جا رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں موزد عدلیہ میں تائیناتیاں اسی محکمے کے رہین مننت ہے۔ ان میں زیادہ تر وہ جج صاحبان ہیں جو اسی محکمے کے منظور شدہ ہیں اس طرح یہ ستون بھی گر چکا ہے ریاست کے اہم ترین ستون کو گرانے میں اسی محکمے دفاع کا کردار ہے تفسیر میں میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ آپ تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور پر ہونے والے استحصال کو خوب جانتے ہیں ان کرداروں کو بھی آپ پہچانتے ہیں جو یہ ریاست اس وقت صرف ایک ستون پر قائم ہے صرف یہ ریاست ہے وہ ایک ستون پر قائم ہے بلکہ بقایا ستون کمزور ہی نہیں ہے بلکہ وہ سارے بوس ہو چکے گر چکے ہیں یہ ستون جو انتظامیہ کا ایک حصہ تھا نے ان کو سالم گرا دیا ہے کہ نگل لیا ہے اور خود معاملات کو سنبھال لیا ہے اب ریاست پر ہلکی سے پڑنے والی ذرب ان کو لرزا دیتی ہے اس میں بھونچال چال پیدا کر دیتی ہے جسے کم از کم حقیقت کی دنیا میں رہنے والوں کے دل تو تیزی سے پھر دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ حالات وہ دیکھتے ہیں ریاست جس اقلوت ستون پر کھڑیا کو ملنے والی اب داخلی اور یا خارجی چیلنج اس پورے سماج کو ڈائنامائٹ سے اڑا دینے کے لیے کافی ہے <تصفح> کیونکہ جب دیگر محکمے اور دارے فال نہ رہے ہوں تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہوں تو پھر اس ریاست کو ختم کرنے میں پھر کوئی کسی اور طاقت کی پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی اب آتے ہیں سب سے اہم جو خوفناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی اس وحد ریاست کو پاکستان کی ریاست کے اس وحد ستون کو داخلی بنیادوں پر اب چیلنج مل چکا ہے وہ جنہوں نے جن کو پچہتر سال سے اس ریاست میں سالشانہ انداز میں ایک ادارے کو ہڑپ کر کیا تھا اب خود ان کی بقا خطرے میں ہے اسی نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک بھی خطرے میں آ چکا ہے یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا اس کی اگر آپ اور کریں گے تو آپ کو خود یہ احساس ہو چکا ہو جائے گا اور کہ پاکستان آج کس مقام پہ, پہ پہنچ چکا ہے اب میں اس مسئلے سے نکلنے کا کیا حال ہے قوت نافذہ جن کے پاس ہے میں تو مخاطب انہی سے ہوں میں فوج کے کچھ حاضر سروس جنرلز خصوصاً جنرل قمر جاوید باجوا صاحب سے مخاطب ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوا صاحب آپ کے پاس فقط بیس دن رہ گئے ہیں جو اب آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے فض اپنا ادا کر سکتے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام رقم کر سکتے ہیں بہتر انداز میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ریاست کو محفوظ کر لیں کیونکہ پاکستان کو داخلی حوالے سے جس تھریٹ کا سامنا ہے اس تھریٹ کا سامنا اس قدر خوفناک ہے وہ کسی سے پوشیدہ پہ نہیں ہے ہر آدمی آگاہ ہے عوام کو فوج کے مقابلے پہ کھڑے کرنے والے وہ نا آقبت اندیش طبقہ ہے جو ریاست کو اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف دھکیل چکے ہیں تو اب آپ پر کیا فرض بنتا ہے باجوہ صاحب آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ اب کمزوری نہ دکھائیں کسی مصلحت کا کے تحت منہ نہ چھپائیں بلکہ مصلحت کا اور کمزوری دکھانے کا وقت گزر چکا ہے اس لیے سب سے پہلے پاکستان ہے سب سے پہلے اپنی طاقت جو آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے کو استعمال کر کے انہیں کچل دے اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی شرط پسند مارے بھی جائیں تو تامل ہرگز نہ کیجیے گا بلکہ انہیں اپنے ٹینکوں سے کچل دیجیے جس طرح جون 1989 میں چین میں بیجنگ میں ٹینامنٹ اسکوائر میں امریکہ کے ایما پر لاکھوں لوگوں کا احتجاج جب جارحانہ صورتحال اختیار کر گیا تھا کے لیے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی جو چین کی ریاست کمزوری نہ دکھائی بلکہ کسی مسلحت کے تحت خاموشی نہیں بڑھتی بلکہ اس احتجاجی تاریخ کو کچل دیا ہزاروں لوگ اگرچہ مارے گئے اس واقعے میں بھی اگر آپ نے کوئی آئینی ہاتھوں سے نبٹ لیا زیادہ سے زیادہ ہزار دو ہزار بندے والے جائیں گے وہ شت پسند مارے جائیں گے جو پاکستان کی عوام کو فوج کے سامنے کھڑے کیا ہوئے ہیں اور اس وقت ضرورت بھی اس کی ہے کہ کی اب آنے والا وقت جو ہے جو کچھ 29 کے بعد جب نئے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان جو ہے اپنا چارج سنبھالیں گے تو ان کے لیے بے پلا چیلنجز ہوں گے کے اگر آپ نے آج فیصلہ درست انداز سے کر دیا اس 20 دنوں میں تو ان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں گی وہ غیر مقبول فیصلے نہیں کریں گے پھر اور اس غیر مقبول فیصلے کی قیمت بھی آنے والے وقت میں فوج کو نہیں چکانی پڑے گی لیکن یہ بیس دن قوم کو حیات دے جائیں گے زندگی دے جائیں گے اور اس کے بعد نئے آرمی چیف سے میری التجا ہے کہ ریاست کے گرے ہوئے ان ستونوں کو وجود بخش دیں ان کو وجود بخشیں ایک ایک کر کے اس کو کھڑا کرتے جائیں ان شاء اللہ قوم اس گرداب سے نکل جائے گی اس بھنور سے نکل جائے گی اور ہم تمام لوگ باجوہ صاحب آپ کے رہینے منت ہوں گے آپ کے اثار مد رہیں گے آپ سے اجازت السلام